هتكلم شوية عن الدولار اللي مولع الاسعار الدولار الامريكي يرمز ليه الحروف USD وهي العملة الرسمية في الولايات المتحدة واي منطقة تابعه عليها تم اصدار الدولار الامريكي لأول مرة عام 1792 وكان وقتها مساوي للدولار الاسباني الفضي ومنقسم الى 100 سن في البداية كان الدولار معرف بمقياس سناء المعدن حيث كان يساوي 24 جرام من الفضه الممتاز، ثم بعد عام 1837 اصبح الدولار الامريكي يساوي جرام ونص من الذهب الممتاز، وفي عام 1971 الغيت كل روابط الدولار بالذهب، اصبح الدولار الامريكي عمله احتياطي عالمي مهمه بعد الحرب العالميه الاولى، وحل محل الجنيه الاسترليني في صداره العملات الاحتياطي العالميه، ومع نهايه الحرب العالميه الثانيه اصبح الدولار هو اوسع العملات استعمالا في المعاملات العالميه. وبحسب دستور الولايات المتحدة فإن الكونجرس الأمريكي هو المسؤول عن صك العملة نرجع مع بعض الوحدات العشرية للدولار السن هو الوحدة المستعملة في القسمة اليومية للدولار الدايم نادرا ما يستعمل وهو اسم العملة قيمتها 10 سنت الميل وهو غير معروف تقريبا لكنه كان مستعمل قبل اواسط القرن العشرين ويساوي 10 دولار الايجل مجهول عند العامة ويساوي 10 دولار وكان يستخدم هذا المصطلح في صك العمله ولكنه استعمل بعد ذلك في تسميه عملات الذهب. هناك عملات ذهبيه تم تداولها في ثلاثينيات القرن العشرين تصل قيمتها الى 20 دولار وتسمى دبل ايجي. ودلوقتي هنتكلم عن 15 حقيقه مهمه عن الدولار. ركز معايا كويس في الحقائق المهمه دي. الحقيقه الاولى اول عمله امريكيه معدنيه تم اصدارها عام 1792. الحقيقه الثانيه اول عملة امريكية ورقية تم طباعتها عام 1862 لتغطية النقص في النقود المعدنية في ذلك الوقت الحقيقة التالت 10.000 دولار هي اعلى فئة نقدية تم تداولها من الحكومة الفيدرالية الحقيقة الرابعة اكبر قيمة لفئة نقدية من الدولار على الاطلاق كانت 100.000 دولار وتم طباعتها باللون الذهبي للتعاملات بين البنوك الفيدرالية بصورة حصرية وليس للتداول بين الاشخاص الحقيقة الخامسة فئة 1 دولار تشكل اكثر من 45% من كمية الاوراق النقدية الامريكية المطلوعة الحقيقة السادسة المراه الوحيدة في التاريخ الامريكي التي دمجت صورتها على ورقة نقدية رمادية من فئة 1 دولار اسمها مارسا واشنطن وهي اول سيدة اولى للولايات المتحدة الحقيقة السابعة ظهرت صورة جورج واشنطن وهو اول رئيس للولايات المتحدة على فئة 1 دولار منذ عام 1869 الحقيقة الثامنة لم تظهر اي شخصية من الأمريكيين السود على العملات الورقية مطلقا على مدى التاريخ الامريكي الحقيقة التاسعة تم تقسيم العملات الامريكية إلى عدة فئات من 3 و5 و10 و15 و25 و50 سنتات لأول مرة بعد اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. الحقيقة العاشرة عبارة ان جد وي أضيفت للعملة المعدنية خلال فترة الحرب الأهلية. الحقيقة 11 يحتوي الرسم في ورقة 1 دولار على 13 سهم و13 ورقة على غصن زيتون و13 نجمة و13 شريط على درع تمثل المستعمرات البريطانية ال13 في أمريكا الشمالية. التي تعد النواة السياسية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة 12 الأوراق النقدية الدولارية مصنوعة من القطن بنسبة 75% والباقي 25% كتان الحقيقة 13 في الولايات المتحدة تتم طباعة 37 مليون ورقة نقدية يومياً أي ما يعادل 696 مليون دولار الحقيقة 14 العمر الافتراضي لورقة من فئة 100 دولار يصل الى 18 سنة بينما قد تصمد العملات المعدنية امام حركة التداول لفترة تفوق فوق 30 سنة الحقيقة 15 رغم قيمة الاوراق النقدية ماديا الا ان 94% منها ملوث بالبكتيريا و7% منها يحتوي على مسببات لامراض تصنف بالخطيرة طالما وصلت معنا لنهاية الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل علامة لايك ودعمنا بتعليق سلام